فرحة العمر ودفا، يا نفحة الحب وشذا يا قصة الحلم الجميل اللي لفى بجمل شعور يا قره عيونه عمر ساره يمن وجه العمر قلب فهجة يا ظنى عسى حياتك في سرور عسى